Acești oameni cred că sunt autiști. Sunt Banca națională a României. Chestia aia nișto care aruncă cu bani în piață atunci când nu mai sunt, care cumpără și vinde valută pentru a menține stabilitatea monedei naționale în raport cu celelalte de pe piață, care are ca obiectiv fundamental asigurarea și menținerea stabilității prețurilor sprijinirea politicii economice generale a statului prin, de exemplu, acoperirea deficitelor bugetare în care mereu ne aflăm și alte chestii tehnico-economice plictisitoare de care nu te-ai stresat tu foarte tare din 1880 de când a fost banca asta înființată până acum. De ce acum? Fiindcă acum, consultant al guvernatorului BNR este nimeni altul decât Viorica Dăncilă. Ciorica Viorica Da, Viorica Viorica. frate, nu e glumă. Viorica îi va fi consultant în pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, probleme de strategie guvernatorului BNR unuia din cei mai importanți oameni din țara asta, adică alături de premier și președinte Muguri Sărescu se va consulta cu dăncilă, dăncilă cu chestia asta pe probleme de strategie cu banii tăi Da, bosule, da rezistule care ai stat în piață până ți-au înghețat ouțele Știu că ți-au înghețat Că i-au înghețat și lupului. A zis și lupul tot așa ca tine. Că schimbăm România la față. România are aceeași față. Față de proastă. România de peste 3 ani este reprezentată de o proastă. La cel mai înalt nivel. O talimbă, O tâmpită. O idioată. O imbecilă. O măroană. Tinerii ăia și liberi. Absolvenți de ase, de Lucian Blaga, de Babes Boliai, chiar și de Spiru Haret în Rahat. Toți economiștii care lucrează prin multinaționale având pe mână miliarde de euro. Ăștia n-au avut loc să fie și ei consultanți? Nu frate, a avut loc tuta asta care nu știe să lege în morții ei două cuvinte. Asta care se rătăcea prin birourile demnitarilor străini și pe la parade de erau nevoiți soldații să coboare din tank, să oprindă ca să nu intre sub șenile. Asta care a zis că reduce democrația. Meu. Putem spune pe scurt că reducem democrația, reducem democrația. Sau că jandarmerița aia din piață a fost bătută de protestanți. Bătută de, -a, de, de protestanți. a ajuns consultant la Banca Națională a României, deși într-un interviu mai de mult a botezat-o Banca Monetară a României recunoscute de Fondul Monetar Internațional, Banca Mone Monetară. Apoi a explicat ea cum a crescut prețurile. Ca fiecare lună a crescut prețurile, a crescut prețurile. Băi, voi sunteți nebuni? Cești oameni cred că sunt autiști, sunt autiști, autiști. Pentru asta plătim, mă, mizerabililor, noi taxă de 45% din salariu, 19% pe TVA și toate celelalte impozite și accize. De asta plătim cele mai mari dări din UE ca să vă bateți joc de banii noștri în halu ăsta, mă. Gâina asta fără cap. Prim-ministrul estonian, Yuri. I had the honor of having the Prime Minister of Ratas. Estonia Yuri next Yuri Ratas. To me. Yuri o să ia 10.000 de lei pe lună din banii lei, și ai voștri dragilor, eu după aproape 20 de ani de muncă ca economist în care m-am ocupat de bugete de milioane de euro, încă nu am bani ăștia și probabil că nici nu o să am prea curând, că a fost pandemie, au scăzut business -uri. patronii au rămas fără banii investiți și angajații fără locuri de muncă, iar solidaritatea statului constă ce. În această insultă mizerabilă? Insultă? Da! Este o insultă! Să plătești o analfabetă! Să se dea cu părerea! Să ofere consultanță! Vuzavi de banii cetățenilor! Nu e dăncilă! Nu e PSD! Nu e BNR! Nu e România! De la proasta României am ajuns! la România proastă